فاطات من افكاري بحور القيافين. واروات من افكاري بحور معانيها قلوب النشامات، في حفل مالك ارحبوا يا الضيافين، تجريفكم واجب نجل احتراما سوق الخزانة الله قرات العين يما نسيت العيد الله لطيبه علوم وبراهين لها مكن ترقى على كلها ما واخوانه اللي كل طالم متعلمين هذا سعد درعي جمده وحزانه <تصفيق> صفاها اسباب من عكس الميادين عبد العزيز اللي ومسما رماه روس العوازم كل ابوهم سلاطين امجادهم حب العلا والغمامه صادقة بجلال نهني بالورد بالورججات مساهمة هذه السماح معذبة المزايين فيها إيه أسمع في لمن الله الله كرامة لأسماء وعيشة ورود البساتين أسماء ونور للحلاه العلامة واخدامها يجعل تربيت رايحين يا مالك تسلم بعمر بحور اليافين واروت معانيها قلوب النشامة في حافل مالك ارحبوا ياضيافين تجريفكم واجب نجل احتراما عند الخوالج يا للعريبي اللي لا تبطي بدار وسنامة ايه ارحبي بالعز وقتك نولي يا امي خالتك نسوق الخزانة الله يستاهل سب ليلة فرح قرة العين بها علوم وبراهين لها ممكن تركع على كل هما وأخوانه اللي كل طالم تعلين هذا سعد درعي جمدة وحزام الله فهد سعد ونعل الميادين عبد العزيز اللي كنا ومس روس فيها إيه أسماء وعيشة ورود في ساتين أسماء والنور للحلال يجعل يا مالك